Sziasztok, Annamé vagyok, és a meditáció fél év gyakorlatáról szeretnék nektek beszélni. A meditáció, ez már magában nagyon ijesztő, mert ilyenkor az ember arra gondol, hogy egy órán keresztül kell majd semmire sem gondolni, de mivel ez nem megy, ezért az ember ilyenkor elkezd gondolkozni, és egy órán keresztül csak járnak a fejében a gondolatok, és ez tényleg borzasztó, úgyhogy ennél van egy jobb ötletem. Én egy áramlásról szeretnék nektek ma beszélni, de először a póznál kezdeném. Európai embernek szerintem sokkal könnyebb széken ülnie, mint a Földön. Sőt, én minden gyakorlatnál törekszem arra, hogy könnyen végrehajtható legyen minden körülmények között. Úgyhogy, ha valaki tud keresztbetett lábbal a Földön ülni, akkor az nagyon jó, és egyenes háttal, akkor az nagyon jó. Én ezt szoktam csinálni, de úgy, hogy használok valamiféle alátámasztást, vagy jóga téglát vagy ülőpárnát, mert ez segít abban, hogy a hát egyenesebben tudjon maradni. De hogyha valaki csak székenülve tudja csinálni ezt a gyakorlatot, az úgyis tökéletes lesz. És van még valami. Amikor gyakoroljátok ezt a gyakorlatot, akkor benne vagytok ebben az erőtérben. És ez, ha valaki már gyakorolt velem, tudja, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tudjátok elrontani. Gyönyörű, tiszta a szándékotok arra, hogy fejlődjetek, így aztán akkor is, hogyha nehéz figyelni arra, amit a gyakorlat instrukciója kér, attól még tökéletes lesz. Úgyhogy a poszt akkor már tisztáztuk. Az a lényeg, hogy legyen egyenes a hát, amennyire tud, és a légzés lesz a következő lépés. Azt szeretném kérni, hogy először majd csak a légzésetekre figyeljetek. Mégpedig úgy, hogy a kilégzés az a farokcsigolya alól indul el, és a test belsőjében elindul fölfelé, egészen addig még túllép a fejtetőn. A fejtető fölött van vége a kilégzésnek. Innentől kezdődik a belégzés, mégpedig úgy, hogy a belégzés egy nagy félkört ír le a testetek háta mögött. Ez így egy ciklus. Vagyis a kilégzés a farok alól elindul fölfelé, túllép a fejtetőn, és a belégzés a fejtető fölül indul el, leír egy nagy félkört a hátatok mögött, és visszatér a farok alá. Fontos, hogy nincs légzés kintartás vagy bentartás, hanem az egész ciklus egy folyamatos áramlás. A kilégzésnek van egy fölfelé tartó ereje. Meg lehet érezni olyan érzés, mint a felfelé, tolna valamit a testetekben. És ez a valami, ezt úgy hívják, hogy akadály, vagy elakadás. Úgyhogy a kilégzésben fogjátok érezni, hogy érdemes tenni egy kis erőt. Olyan érzés, mintha a hasizommal tudnátok ezt szabályozni. A kilégzésnek ereje van, elindul fölfelé a testben, és túllép a fejtetőn. Ilyenkor nyilvánvalóan nem a tüdőtökről van szó a kilégzés kapcsán, hanem a figyelmetekről is. Tehát a kilégzés elindul, és a figyelem pedig követi az útját. A farok alól, a fejtető fölé. Amikor véget ért a kilégzés, elindul a következő része ennek a ciklusnak a belégzés. És amíg belélegeztek, legyen meg az az érzés, mint egy csúszdán, egy félkör alakú csúszdán csúsznátok le. A fejtető fölül, a farok alá. És amikor kezdődik a kilégzés, annak van egy emelő ereje. Olyan érzés, mint hogyha beszállnátok egy liftbe, ami erőteljesen fölfelé tart. Közben, hogyha segítek, akkor le is hunyhatjátok a szemeteket. A kilégzés a test belsejében fölfelé tart. És a belégzés egy nagy félkört leírva a hátatok mögött visszatér a farok aljához. Közben nincs légzés kint vagy bentartás. A kilégzés fölfelé tart, túllép a fejtetőn, és a belégzés, mintha beleülnétek egy csúszdába, egy nagy félkört leírva, a hátatok mögött visszatér a farokcsigolyá alá. Ez egy olyan ciklus, aminek idő kell, hogy beinduljon, és sok figyelmet kíván. Az a tapasztalatunk, hogy minden egyes gyakorlás hozzátesz valamit ahhoz, hogy ez a ciklus egyre jobban beíródjon, beindítson ott a mélyben egy olyan áramlást, ami folyamatosan emel benneteket. Úgyhogy lehet, hogy az elején nehéz, de gyakorlással olyan érzés, mint minden egyes légzés, amit ebben a fél év gyakorlatban töltöttetek, az hozzáadódna, valamit hozzáadna a következőhöz. Egyre könnyebbé válik majd. Sőt, olyan érzés lesz, mint ez az áramlás meg sem állna. Beindul egy olyan kör, ami egyre jobban megemeli az egész lényeteket. És ennek a gyakorlatnak van még egy hatása. Még pedig az, hogy a test előső része az, ami tudatos. Általában itt a figyelmünk. A test előső része azt szimbolizálja, amit a világnak mutatunk, ahogy kifelé élünk, ahogy a külvilágra figyelünk. A test hátsó részében óriási potenciál rejlik. A test hátsó része mindennek az ellentéte. Hogyha a test előső része a tudatot szimbolizálja, a, az elmét, akkor a test hátsó része mindaz, ami az elmén túl van. Valami, ami sokkal nagyobb, felfoghatatlanul nagy. Azt szokták mondani, hogy az agyunknak csak pár százalékát használjuk. De ugyanez igaz az egész lényünkre. Mindaz, ami, ami igazán fontos, ami igazán nagy, az ott van a hátunk mögött. És emberi szinten elérhető, az ott van a hátunk mögött. És ez a légzés segít abban, hogy egyrészt amikor a kilégzés felszáll, akkor minden akadály kitisztuljon. És amikor a belégzés alásszáll hátul ebben a nagy félkörben, akkor aktivál valami olyat, ami pont ellenem egy annak, amit a hétköznapokban már annyira nem szeretnénk továbbvinni. A hétköznapok arról szólnak, hogy az egó keménysége hogyan tud előrejutni a világban. És ebben már mindenki belefáradt. A test hátsó részén meg lehet érezni, hogy ez elkezd lebomlani. Az a kemény páncél, mint a elkezdene oldódni. És ez nem azt jelenti, hogy az ember sebezhetővé válik. Sőt, inkább ennek az ellenkezője igaz. Olyan érzés, mintha kiderülne, hogy van bennetek valami olyan erő, és olyan szeretet, és olyan szépség, ami soha, de soha nem volt sebezhető. Úgyhogy nincs is szükség arra, hogy ez a keménység fönnálljon és megmaradjon. Ahogy ez lecsúszik rólatok, lehántolódik rólatok, úgy kiderül, hogy kik vagytok valójában. Megnyilvánul a csodálatos legfelsőbb lényetek. Úgyhogy a meditáció félév gyakorlata ebben segít. Azt javaslom, hogy kezdjétek el a gyakorlást. Még ma. És ez a gyakorlat ugyanúgy része lehet a 21 napos kihívásnak. Ha csak napi 10 percet csináltok belőle, az is tökéletes. És amit külön szeretek ebben a gyakorlatban, az az, és így is van megalkotva, hogy nem kell ezt az időt elvenni saját magatoktól, vagy a családtól, ha éppen van egy kis időtök, akár utaztok a buszon, vagy sorban álltok valahol, akkor ez a gyakorlat ugyanúgy végezhető, senki nem fogja rajtatok észrevenni, nem mutat furán. Ugyanakkor ez az áramlás, ez egy olyan csodálatos erő, ami ott lesz veletek minden pillanatban. Ez a gyakorlathoz is tartozik egy, egy mantra. Ebben a fél évben saját mantrával fogunk dolgozni. A mantra az egy jelenidejű, pozitív kijelentés, ami rátok vonatkozik. Én nagyon szeretem azt, hogyha ebben a fél évben ez a mantra két szóból áll. És jó, hogyha az utolsó szó az a vagyok. Úgyhogy az első szót megtalálhatjátok, hogy mi az, amit szeretnétek elérni. Én példának most az egészséges vagyokot fogom használni. Ez biztos, hogy sok embert érint, és biztos, hogy sok embernek segíteni fog. A mantrát részévé lehet tenni ennek az áramlásnak. Ez olyan érzés, mintha ezek a szavak, vagy ez a rezgés, és ennek a jelentése, mintha be tudna íródni sejtszinten a testbe. Ha érzitek, hogy elindult ez az áramlás, akkor hozzáteltitek a mantra szavait. Mégpedig, miközben a kilégzés elindul fölfelé, a farokcsigolya alól túllép a fejtetőn, az annyi idő legyen, amíg kimondjátok magatokban azt, hogy egészséges, vagy azt a szót, amit választotok. És miközben belélegeztek, és a fejtetőtől egy félkörben a belégzés eléri a farokcsigolyát, addig mondjátok azt magatokban, hogy vagyok. Egészséges, az egészséges fölfelé száll. És vagyok. Ez pedig visszatér hátul egy félkörben. És majd meg fogjátok érezni azt is, hogy miközben gyakoroljátok ezt a mantrát és a légzést együtt. Beáll egy meditatív állapot. Olyan érzés, mintha lelassulna a légzés. Olyan érzés, mintha azoknak a szavaknak, amit a mantrahoz választottatok, különlegesen nagy súlya lenne. Mint hogyha egy szent térben hangoznának el. Ha a testtartásról beszélünk, fontos megemlíteni azt is, hogy az áll, az legyen egy picit visszahúzva, csak azért, hogy a csigolyák távolodjanak a nyaki szakaszon. Jó gyakorlást kívánok nektek, kezdjetek el ezt a gyakorlatot még ma, legyen része a 21 napos kihívásnak, és amikor gyakoroltok, én ott vagyok veletek. Isten áldjon benneteket, tiszta szívemből szeretlek benneteket. Sziasztok!